من بنا دیا بھی سکتے ہیں مانا دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہم نے مہنگائی کر کیا ہمارے تھانوں کی پولیس بھی دنیا میں کرپٹ ہو گئی تو ہماری کرپٹ ہو گئی اسلام میں ہوں محمود تکلیف دینے والی خون کے آنسرے والی ویڈیو اچانک آنکھوں کے سامنے آئی کہ دل خون کے آنسر ہو پڑتا ہے ایک بزرگ عورت ہے اور وہ چیخ چیخ کے دعائی دے رہی ہے کہ ہٹائے اس جج کو یہ کیسے جج ہیں جو ایک پلاٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتے اور آئی ہوپ کہ یہ ہیش ٹیگ بننے والا ہے یہ مذاق کی بات نہیں ہے یہ ایک فریاد جو اس عورت کی اس بزرگ عورت کی بزرگ ماں کی جو اس قوم کی بزرگ رلتی ہوئی عدالتوں میں کچہریوں میں تھانوں میں سرکاری دفتروں میں ضلیل و خوار ہوتی ہوئی قوم کی مائیں ہیں یہ ان کی علامت ہے یہ ان کی نمائندہ خاتون ہے عورت ہے جو چیخ پڑی ہے جو کئی سالوں سے عدالتوں کے دھکے کھاتے کھاتے وہ سوال اٹھا رہی ہے یہ کوشچن مارک ایک جج پہ نہیں ہے یہ پورے نظام عدالت پر ہے یہ پورے نظام حکومت پر ہے یہ جو سسٹم جو سسٹم چل رہا ہے وہ سسٹم میں حمید گل کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مدینے کے بعد واحد ریاست ہے پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنی ہے لیکن ہم نے بہت اچیومنٹس کر لی بہت ترقی کر لی ہے جس لحاظ سے بھی دنیا میں ایک نام ہم نے پیدا کر لیا اب ہمیں نئے نظام کی ضرورت ہے حقیقی ترقی کرنے کے لیے ہمیں نئے نظام کی ضرورت ہے ہمیں نظام بدلنا پڑے گا کس نظام کی بات ہو رہی تھی اسی نظام کی بات ہو رہی تھی اسی نظام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ نا کا استحصال ظلم کا نظام جو اس وقت رائج ہے جو ہماری عدالتوں میں جو ہمارے دفتروں میں جو ہمارے تھانوں میں کچہریوں میں جو ہماری سڑکوں پہ جو ہمارے بازاروں میں اس وقت نظام چل رہا ہے رواج پا چکا ہے اس نظام کو بدلنا ہوگا یہ اسی نظام کی بات ہے تو ناز مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو کہیں کوئی نظام کی تبدیلی نہیں میں کہ کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لیتا ہوں میں تمام پارٹیز کی بات کر رہا ہوں تمام اسلامی پارٹی مذہبی پارٹیاں تمام اور تمام کی تمام سیاسی پارٹیاں مجھے بتائیں کوئی ایک شکایات شکایت سل بتائیں جہاں بلا تخصیص کوئی عام آدمی تھانے کے دروازے پہ کھڑا ہو تھانے کے دروازے پہ کو مجھے آزادی طور پہ بندہ کھڑا ہوا دکھائیں کوئی رضا کار کے جو دیکھے کہ کوئی غریب آدمی یہاں پہ آئے تو اس کی ہیلپ کی جا سکے مدد کی جا سکے اور پھر اندر جب گیٹ کے اندر یہ لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت لمحہ فکریہ ہے اور یہ سوچنے کی بات ہے اس ویڈیو پر جو ہے ب... یہ پہلے آپ حمید گل کی ویڈیو دیکھ لیں جو ان کا بیان جس کا میں نے تذکرہ کیا اس کے بعد پھر مزید اس پہ بات کرتے ہیں یہ آپ ریٹائر جنرل حمید گل کا بیان سنیں اور اس کے بعد ویڈیو کا لاسٹ پہ یہ بوڑھی بزرگ محمد خاتون کی پوری ویڈیو موجود ہے برائے مہربانی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا کو ایک نئے نظام کی ضرورت ہے صرف پاکستان کو نہیں کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے اٹس ناٹ مسلم اسپیسیفک ریاست مدینہ کے بعد دوسری ریاست جو بنی وہ پاکستان ہے اس کا فرض ہے انسانیت کو ایک نیا نظام دے دے لہذا پاکستان کا وقت آ گیا ابھی کسی کو نا نہ امید نہیں ہونا چاہیے بالکل مایوس نہ ہوں اگر ہم اس وقت شکار ہو رہے ہیں ہر طرف سے تیر تفنگ ہمارے پہ چلائے جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارا وقت آ گیا ہے ہر زمان و مکان ایک خیال کے تحت چلتی ہے ایک خیال جو برتر نظریہ ہوتا ہے کسی زمانے کا آج دنیا میں کوئی برتر نظریہ نہیں ہے اس برتر نظریہ کا نام اسلام ہے اور اس کی وارث ریاست جو ہے وہ پاکستان ہے تو ناظرین یہ صرف عدالتی نظام کی بات نہیں ہے کہ اس نے عدالتی نظام یہ تھانے سے شروع ہوتا ہے ایک محرر کی ایف آئی آر سے شروع ہو کے یہ تمام جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے گزرتے ہوئے عدلیہ تک پہنچتا ہے جس میں وکلاء کے ہاتھوں میں اب یہ بیچاری ذلیل کیوں ہو رہی ہے وکیلوں کے ہاتھوں میں ہو رہی ہے اور ایک اور وکیل اور وکلاء کا کیا حال ہے جہاں ان کے اپنے مفادات پہ ضر پڑتی ہے تو شریف شہریوں کو اس طرح تشدد کا نشانہ وہ بناتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور میں ہر وکیل کی بات نہیں کر رہا ہوں اور ہر کی کوئی ظالم نہیں ہے لیکن ایک اکثریت ظالم ہو چکی اور جب اکثریت ظالم ہو جاتی ہے تو پھر تبدیلی آ جایا کرتی ہے یا تو انقلاب آتے ہیں خطرناک طریقے سے یا تبدیلی آتی ہے اور اب یہ جو صاحب اقتدار ہے ہمارے جو مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے کہ اس نظام کو اگر نظام تبدیلی مانگ رہا ہے تو اسے تبدیل کر دیا جائے یا اداروں کی حالت سنوارنے کی کوشش کی جائے اور یہ غریب آدمی جو ہے اس کے آنسوؤں کو خشک کیجئے اور ان کی مدد کیجئے اور اس نظام کو چینج کیجئے اور روتے ہوئے سسکتے ہوئے بلکتے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی طرف دیکھیے مہنگائی مانا دنیا میں مہنگائی ہوگی ہم نے مہنگائی کر دی پٹرول دنیا میں مہنگا ہو گیا ہم نے مہنگا کر دیا کیا ہمارے تھانوں کی پولیس بھی دنیا میں کرپٹ ہو گئی ہے تو ہماری کرپٹ ہو گئی ہے کیا ہمارے دفاتر میں جو بیٹھے ہوئے کرپٹ افسران ہیں جو بیوروکریٹس ہیں کیا دنیا میں کرپٹ ہو گئے اس لیے ہم کرپٹ ہو گئے ہیں کیا نظام جو ہے دنیا میں عدالتوں میں انصاف ملنا بند ہو گیا اس نے انصاف دینا بند کر دیا یہاں پہ آپ کیا تو خدارا مجموعی طور پہ تباہی اس وقت کو میں تباہ ہو جاتی ہیں جب مجموعی طور پر تباہی کی پرسنٹیج زیادہ ہو جاتی ہے اور اس وقت ہم زیادہ پرسنٹیج کی طرف تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور یہ اس پہ ضرور غور کیا جانا چاہیے اور میں ہلکے رہ گیا ہوں بخدا یہ ویڈیو کو دیکھ کے اور مجھے فوری طور پہ رستے میں چلتے ہوئے ایک جگہ پہ بیٹھ کے مجھے یہ جو ہے وی لاک کرنا پڑا تو برائے مہربانی برائے مہربانی حکومتی جو داران ہیں حکومتی ارکان ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں جو سینٹ میں بیٹھے ہیں جو صدارتی محلوں میں بیٹھے ہیں جو گورنر ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عدالتوں کی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں اختیار ہے تو وہ کیوں کچھ نہیں کرتے ہیں ابھی ایک وائرل ہوتی ہوئی ویڈیو آپ دیکھ لیں وہ وکیل کی کہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے دفتر میں وہ گجرا والا کا شاید علاقہ ہے وہاں پہ بیٹھا ہے اور وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے بندے نے اور وہ لال عالم کیا معاملہ ہے لیکن اس کے سر سے ٹوپی اٹھا کے ٹیبل پہ رکھی اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے تو یہ جو زیادتی ناانصافی کے جو کہ جنگل کا قانون یہاں پہ رائج ہو گیا اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے بھئی کوئی وکیل ہے کوئی جج ہے کوئی کوئی بھی ہے کوئی فوجی اہلکار ہے کوئی پولیس کا اہلکار ہے جہاں کوئی زیادتی کرتا ہے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیجئے بیل کا بٹن پریس کر دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی خدا حافظ <کیا بزنان> <treatment> देख देख ये आदमी ने मुझे कैंसर की मरीज बना दिया क्या फीस क्या आ है एक प्लाट के लिए बहसता भी कर सकते हैं हां ना ना जज है दाखिल बडर की जांच का नहीं है मेरा एक मामूली प्लाट के डिया के साथ लड़ाई है अच्छा चलिए आप मुझे बताइए आपको वकील ने बताया ना आपको वकील नहीं है आपके पास हम काटती मैं काटती हम सब आपके वकील बन गए क्या बता रहे